Dan yang terakhir adalah um, 9/11 iaitu uh, krisis pada abad ke-20 yang dikritik oleh Chomsky di mana dia tak sokong tindakan Amerika kerana menyalakan satu pihak iaitu Al Qaeda dan telah menyebabkan Amerika mengambil keputusan menyerang Afghanistan. Pada alat tiada bukti yang kuat yang yang Al Qaeda ni buat, buat still eh jadi kemudian ni point untuk mereka serang um, untuk mereka serang Afghanistan. So macam Chomsky rasa yang uh, dia macam rasa Amerika ni saja je nak buat point untuk mereka um, dapat serang Afghanistan. So di mana Chomsky tak setuju dengan tindakan Amerika ni, pun dia lagi sekali saya cakap dia anti wo soal soal dia macam tak setuju dengan keganasan tak ada orang lain dia macam biar orang buat kita jangan kita buat orang mungkin macam tulak kan Chomsky cakap saya tak tahu lagi <laughs> so itu dia bukti-bukti um, uh, atau kontribusi yang dibuat terhadap yang dibuat oleh Chomsky terhadap um, dalam bidang politik di mana dia banyak kontroversi bukan sahaja dalam bidang linguistik tapi ke, ke dalam bidang Um, politik juga, dia merupakan seorang bapa anti perang yang kita patut contohi sebab dia tidak suka keganasan tapi dia gunakan uh, dia punya thinking dia, penulisan dia, kritikan dia untuk menegur sebuah kerajaan mungkin kita juga boleh buat um, apa yang Chomsky buat dia buat buku, 30 buku tentang um, politik, dia buat kritikan dan macam-macam lagi untuk sedarkan kerajaan eh um, worker so mungkin orang Malaysia kadang berani yang guruni boleh tulis buku eh buat kritikan <laughs> seperti chinese